حس البلد منوره يا اخي. ايه يا عربي هناك كل وقت غيوم اقول لك اول رجل. ما دخلت فين حسيت حالي قال تركيا لاول مره باسطنبول يعني. <تصفيق> شفنا الضوء احنا. انه بلد حلو يعني موجود. صربيا ما تشوف الضوء. ما تشوف الا دخان النار. اهلا وسهلا يا اصدقاء، رجعنا لكم فيديو جديد من قناه بوكاردي الهجره الى اوروبا بدون مهرب. طبعا هاي الفيديو كنت مخصصه كنت بدي اريد احكي فيه كيف دخلت الى النمسا لكن بما انه حاليا في كتير عالم توصل من صربيا الى النمسا ففي شوية معلومات لازم لكم اياها ضروري حتى يكون عندك علم فيها او اذا إلك مثلا احد الاقرباء بالبوسنة او الهرسك او صربيا عشان تخبره شو حيصير معك اذا كمشوق في النمسا او اذا انت سلمت نفسك اللجوء في النمسا كيف عم يصير بالنسبة للعذابي والمتجوز التنسليات اللي ما عم تقبلها النمسا يعني حتى يكون في عندك علم بهاي المعلومات بالنسبه بالأول حاجه اول شغله مشان يعني اللي عم يعني يراسلوني على انستغرام او على تيليجرام او شيء موضوع النقاط اخواتي اليوم ما بنصحكم تاخذوا النقاط لا مني ولا من غيري انا بقدم لك اياها ما عندي اي مشكله لكن ممكن تكون نقاط مضروبه انا ما عندي علم فيها انا بقالي 3 او 4 شهور من خرجت من الطريق إلى لهون فما بعرف شو وضع النقاط اليوم إذا مضروبة أو لا الأنسب لإلكم إنك تروح تشوف ريبري مثلا على النهر عم يقطع الناس هو بيكون أدرب النقاط المضروبة والممضروبة تاخد منه نقاط شغال هذا الأنسب لإلك حتى ما تقول إنه مثلا أعطتك نقاط المسكت فيها أو ما شابه ذلك بالنسبة للنمسا أخواتي شو حيصير معك إذا أنت سلمت نفسك أو المسكت فيها طبعا في معي هون اصحاب منهم اللي مسك على حدود النمسا ومنهم اللي سلم نفسه من حدود النمسا بعض الاشخاص مساكهم على حدود النمسا صربيا واخذوهم فورا بصموهم عشان يعملوا لجوء وفي عندي اصدقاء سلموا نفسهم من الحدود وتم ارجاعهم الى صرب الى المجر فلازم يكون عندك علم انت لما تدخل حاول تدخل اقل شيء عشرة كيلو جوا النمسا حتى لا يتم ارجاعك الى المجر بالنسبه اليك اذا انت سلمت نفسك في النمسا او اذا هن مسكوك في فرق صغير بس اذا انت سلمت نفسك عزيزي راح ياخذوك اول شيء بصموك يسألوك عن اسمك ويك بعدين ياخذوك على حبس بياخذوا منك من اول يوم كل شيء اغراض معك دخان مصاري جوال وبيحبسوك ليله لمده 24 ساعه يعني بيحبسوك ضمن غرفه لحالك بتكون فيها تاني يوم بياخذوك يبصموك أو مع قاضي وهذا القاضي يكون في جنبه مترجم وصير يسألوك عن اسمك اسم اهلك بالتفصيل مواليدهم كيف جيت انت وليش جيت مثلا النمسا ووين كنت رايح وين كنت جاي كل هاي الأسئلة بيسألوك اياها هذا اللقاء إذا انت متجوز ولا عذابي كمان بيسألوك إذا متجوز تعطيهم تفاصيل زوجتك بالكامل عمرها اسمها مواليدها إلى آخره وإذا عندك أطفال كمان نفس الشي الجلسة بتدوم ما بين نص ساعة وساعة يعني ما هي طويلة وبعدين بيعطوك اقوالك اللي انت حكيتن بتوقع عليهم وتاخد نسخة منهن حتى تقدمهم بالمحكمة اللي راح تصير بعدين هي المحكمة الرئيسية بعد هاي على الحبس اللي انت كنت فيه وبنقلوك على غرفة تانية بس بيكونوا فيها مجموعة اشخاص سبعة وثمانية طبعا اذا انت كنت زوري سوري الجنسية او عراقي او فلسطيني راح يشيلوك من الحبس تاني يوم مباشرة يعني مقر حجر صحي هذا الحجر الصحي كما راح يكون مثل حافس يعني ممنوع تطلع ممنوع تفوت بالنسبة للدخان او المصاري او شيء اذا انت بتدخن مثلا حاول انك لما تدخل النمسا يكون معك مصاري لان هناك ما فيك لا تجيب حوالة ولا اي حد يقدر يساعدك والافضل يكون المصاري مصروفات عشرة يورو 10 يورو يعني من فئة العشرة يورو وتخليهم معك كدول عشان تصرفين المدة اللي هي من اسبوع ل اسبوعين يعني من اسبوع لخمسة عشر يوم رايح يحطوك بهذا الحجر الصحي عزيزي لمدة مثل ما حكيت من اسبوع لاسبوعين لحد ما يعملو لك اول فحص كورونا بعد اول فحص يا بنقلوك لحجر صحي تاني كمان بتضل في شي اسبوع زمان يا يعني ما بتضل مكانك يعني اذا نقلوك على حجر صحي تاني كمان بتضل فترة اسبوع تاني بيعملو لك اختبار كورونا ثاني يعني وبعدها بيجي فرزك على مناطق مثل انا مثلا مفروز على منطقة مقاطعة تيرول وبعدها بتبلش اجراءات لم الشمل في مجموعة من الاشخاص عم ياخدوا بطاقة بيضاء، بطاقة خضراء. شو الفرق بينهم انت لما تروح وتاخد بطاقة خضراء يعني انت في عندك اشياء امنية عم يتم التحقيق فيها مثلا انت عندك بصمة لجوء في رومانيا او بصمة لجوء في اليونان او الى ما شابه يعني وبعدين البطاقة الخضرا لك اياها وبيعطوك اياها بيضا. إذا أعطوك البطاقة البيضة فورا فأنت يعني ما عندك أي مشاكل أمنية. طبعا هي ما دخلها باللجوء سواء إنه يفضلوا لجوء أو يقبلوه في غاضي هو اللي بيحدد هاي الأمور. إذا أنت كنت باصم مثلا برومانيا أو دولة تانية ممكن يسحبوك. بس بالنسبة إليك إذا أنت باصمت بالنمسا ما بنصحك تروح تغادر منها إلى دولة تانية. بحجة إنه مثلا ممكن تكسرها أو إنه في عندك أخ أو إلى آخره. هذا الشيء ممكن يصعب عليك وترجع بالنسبة لإخواني دي للجنسيات اللي ما عم يقبلوها بالنمسا أنا لما دخلت الحجر الصحي التقيت بأحد الأشخاص عراقي الجنسية كان قادم من ألمانيا كان بقيله يعني بقيله ثمان سنوات بقلب النمسا جالس فيها باصن فيها يعني هو لكن رافضين لجوءو والشخص هذا يعني كتر ما حاول في النمسا إنه يقبل لجوءو ورفضو للأسف غادر ل... راح لألمانيا واشتغل هناك فترة وبعدين قدم لجوء ألمانيا. وظل سنة كاملة وبعدها سنة رجعوا للنمسا السبب انهم يعني سألوا النمسا انه هذا الشخص بده لجوء اذا انتم بحاجته او لا فطلبوا العراقيين اخواني اغلب اللي واجهتهم لحد الان عم ياخذوا رفض في النمسا لهيك انا بنصح العراقيين انه يسلموا حالهم بالنمسا يحاولوا المستحيل ويطلعوا منها يروحوا ايطاليا افضلهم من من النمسا يعني ايطاليا على الاقل بتعطي مثلا لجوء فيك تروح تشتغل بعدين او يروح المانيا ألمانيا ممكن تعطيه لجوء بس أقل شيء تعطيه سنة يعني إذا ما كان في عنده بصمة ثانية بدولة ثانية أو يروح بلجيكا يروح أي دولة ثانية يعني إلى النمسا ما بنصح العراقيين السبب إنه السبب اللي ذكر لي الأخ يعني إنه بعض العراقيين إجوا للنمسا وأخذوا لجوء وبعد فترة ملوا يعني وقرروا يرجعوا بلادهم قدموا رجعة طوعية بحجة إنه العراق بلد آمن فاليوم النمسا تعتبر العراق بلد آمن نفس المشاكل عم بتصير مع بعض الفلسطينيين مو الكل أفضل جنسيات عم تقبلها حالياً النمسا هي السوري بلا شك الأول يعني تقبله فوراً وال... اليمني حتى اليمني عم يقبل لجوءه ما تبقى جنسيات أنا بنصحهم يغادروا النمسا بحاولوا ما ينمسكوا فيها يغادروا دولة تانية بالنسبة <تصفيق> للجوء لل... بالنسبة للسوريين لما الشمل عم يكون جداً مليح أنا عن... عن نفسي كنت رايح ألمانيا أنا عذابي كنت رايح المانيا ولقيت انه النمسا بلد ممتاز يعني هو ما حكوا لي ما وصلت عليها وبنفس الوقت لغتها ألمانية فقلت يعني ما راح يكون في فرق بين النمسا والمانيا بحيث اذا ضاقت بي الدنيا بيوم من الايام فيني اروح المانيا اشتغل فيها او اجلس فيها والى اخره ولكن بالنسبه للمتجوزين لم الشمل عم يكون جيد فيها على هو ما سال بالنسبه للرواتب انا حاليا موجود بمقاطعه تيرول هاي المقاطعه حاليا بالكمبي معطوني 250 يورو بالشهر مصروف لحد ما تطلع لي الاقامه الاقامات عم تضل فيها من 3 إلى 4 شهور لحتى الشخص ياخذها بعد الاقامه اخواتي في كل مقاطعه تختلف عن ثانيه لكن مقاطعتي انا بعد المق... بعد الاقامه عم يقدموا للشخص الواحد مبلغ ما يعادل 712 يورو بالشهر هذا راتب وعم يكون في إله بيت على حسابهم يعني انت بيعطوك بيت وبيعطوك راتب البيت بده يكون اجاره لحد ال500 يورو اذا زاد عن هيك انت راح تدفع من جيبتك واذا اقل من 500 هم راح يدفعوها بالاضافه لراتبك اللي هو 712 يورو فبامكانك تعيش بهذا المبلغ وتدرس والى اخره يعني بيقدموا لك انه كل الامكانيات اذا حبيت تدخل في اختصاص ما وتاخذ فيه شهاده بيساعدوك بهذا الشيء وفيك تدرس تاخذ فيه اختصاص بالنسبه للعوائل اغلب اللي عم يجوا لهون بعد ما ياخذوا الإقامة عم يروحوا على فيينا والسبب إنه فيينا بتقدم راتب اللي هو ما يعادل تسع يورو وهذا المبلغ كافي لإلهم عم بيكون إنه يقعدوا هم وعائلتهم بهذا ال بفيينا بما إنه كل شيء حواليهم موجود مشافي مدارس عيادات إلى آخره إيه لهيك يعني فيينا كانت هي أنسب شيء بالنسبة للمتجوزين ومثل ما حكينا راتبها بيكون أعلى شيء تعطي العذابي أو المجوز راتب ما يعادل تسعمية وخمسين يورو وهو حر التصرف يعني بس لكن ما تعطيه بيت أنت تأخذ مبلغ تسعمية وخمسين يورو وأنت حر بتحب تسكن فيه بتحب تساجر بيت بتحب تسكن سكن شباب هذا براحتك بينما مقاطعتي مثل ما حكينا يعني بيعطوك مبلغ سبعمية يورو وأنت حر التصرف وبالإضافة لبيت فأنت بتضل بتحب تغير فيك طبعا النمسا فيك تغير مقاطعتك قامت ما حبيت يعني بتغير. براحتك مو متل المانيا انتظرونا فيديو جديد اصدقائي اذا عجبكم حطوا اشتراك ولايك وشكرا لمتابعه اخرى